Інструктор з надання першої допомоги Владислав Тесля показує, як допомогти людині під час кровотечі. Кладемо на ту рану. зразу з нашою шапкою або якоюсь тканиною. Робимо перший фіксуючий тур. І потім повністю забинтовуємо ту тканину, якою ми закрили рану. 45 45-річна тернополянка Оксана Теребуха проходить такі курси вперше. Жінка каже, раніше не доводилося надавати до медичну допомогу. Це він тримає, він тримає. «Зараз важка година, і мені хочеться бути максимально корисною. А По спеціальності я дизайнер, буду плести сітки, і ну, ще хочеться якось Рятувати життя. Ну, хоча б щось, то що я можу зробити зараз з трьома дітьми. Прийшов на заняття також 24-річний Дмитро Качковський. Чоловік каже, дізнався про курси від друга. Я шкодую, чесно кажучи, що я не виділив часу до того, аби це зробити. І зараз я намагаюся якось мобілізувати всі свої сили заради того, щоб навчитися, як поводити себе в критичній ситуації. Один з них, хто проводить навчання – Олексій Шейка. Чоловік, розповідає, викладає курси з домедичної допомоги 5 років. Зараз на заняття до них приходять тернополяни, люди з інших областей та іноземці, каже Олексій Шейка. Зараз ми навчаємо людей надавати допомогу при кровотечах, травмах, ранах, як здійснювати допомогу, коли в людини відбувалась втрата свідомості, коли людина знаходиться без свідомості та без дихання. Навчання тривало дві години. Воно відбувається у Центрі науки, що на площі Героїв Євромайдану у Тернополі. На випадок сигналу тривоги це приміщення підходить для перебування, розповів Олексій Шейка. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.